السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا معاذ ماضي وبنكمل معاكم سلسلة إزاي تختار سماعتك صح. النهارده الأولوية رقم تسعة ودي أولوية مهمة جدا لأن إحنا بنتكلم عن قصية أو قدرة السماعة على إنها تتصل بالأجهزة الإلكترونية سواء الأجهزة زي الموبايل اللابتوب أو الكمبيوتر زي التلفزيون أي أجهزة بتخرج صوت بحيث إن أنت تقدر تسمعه بوضوح وبنقاء وبشكل مريح جدا لأن احنا احنا في ناس من بنلبس سماعات من خلال السماعة مباشرة مش سهل مش إن أنا أسمع في التليفون مش سهل إن أنا أسمع التلفزيون ومش سهل إن أنا أعمل مكالمة فيديو مع حد مثلا من قرايبي مشافرين بره أو إن أنا أسمع الرسائل التوصية الصوتية اللي بتيجي على الشاتنج سواء الواتس أو غيره. وجود قدرة على إن أنا أقدر أسمع التليفون المحمول كويس دي مهمة جدا. الأول حاجه كان موضوع الأكثر انتشارا اللي هو موضوع الاتصال اللاسلكي وده بيحتاج جهاز في النص جهاز إضافي مع السماعة آه وكل شركه عامله آه الجهاز ده كل شركه عامله جهاز اللي بيتوافق مع السماعه بتاعتها والجهاز ده بتجيبه فبتخلي السماعه تتصل باي جهاز انت عاوزه آه وتسمع الجهاز ده على ودنك على طول من خلال السماعه آه انا مثلا السماعه اللي انا جايبها سماعه شركه التركي وده الجهاز اللي انا جايبه بتاع السماعه بتاعتها آه وكل زي ما احنا قلنا كل شركه ليها الجهاز بتاعها طبعا دي كانت بتحلك ميزه خطيره جدا ان انت فعلا زي ما احنا قلنا بتقدر تسمع اي حاجه انا طبعا التليفون اقدر اتكلم في التليفون بأرياحية كامله واقدر اتفرج على اليوتيوب واقدر اسمع الفيديوهات ديت بشكل مريح واقدر اسمع الرسائل الصوتيه واقدر اتفرج على التليفزيون واتابع الاخبار في التليفزيون وهكذا في نقله ثانيه كمان مهم جدا ان احنا نذكرها هنا انه بقى في امكانيه ان من غير الجهاز الوسيط اللي في النص ده السماعه بقى فيها قدره في سماعات جديده يعني بعد كده بقى فيها قدره انها تتصل مباشره بالتليفون المحمول او باجهزه البلوتوث ودي الامكانيه دي مختصرة على الامكانيه بتاعه البلوتوث فقط. الامكانيه دي كانت الاول معموله للايفون بس لحد السنه اللي فاتت والسنه دي شركتين عملوا الامكانيه دي لاي تليفون سواء ايفون او اندرويد او حتى التليفون عادي فيه بس بلوتوث، يعني انا دلوقتي مش محتاج اجيب جهاز النص اللي انا جايبه ده انا انا محتاج بس اجيب الشماعات اللي فيها الاتصال بالبلوتوث بشكل مباشر ومعايا التليفون بتاعي مش عايز حاجه تاني ودي الحقيقه نقله حلوه جدا جدا يعني تستحق ان الواحد ياخدها في اعتباره ويبحث عنها ويدور عليها كويس واذا كانت اذا كان هو محتاجها فهو لازم يجب أنا مقتنع بصراحة إن الجهاز ده مش أوبشنال أو مش اختياري لأنه ما فيش حد فينا ما بيتكلمش في التليفون ومحتاج يتواصل، يعني حتى اللي بيقعد في بيته ومش بيتواصل مع الناس أكيد له أبناء إخوات أقارب بيتواصل معاهم بشكل بالتليفون بيتواصل معاهم فيديو كول بمكالمة فيديو بيتواصل مع الناس أكيد بيبقى قاعد بيتفرج على التلفزيون فبيبقى عايز يتفرج ويستمتع بوقته كويس لا الجهاز مهم جداً أو الإمكانية دي مهمة جداً جداً جداً فلازم تؤخذ في الاعتبار فدي بالنسبة لإمكانية الاتصال السماعة بالأجهزة الإلكترونية المحمول أو التلفزيون أو اللابتوب أو الكمبيوتر ودي الأولوية رقم تسعة خلصناها وأتابعكم في الحلقات الجاية شكراً جزيلاً السلام عليكم